Dobrá, no, to je konec. Dobře, to je Máte si dát. Pana, to krysa, no, mě to, to, to se Ten To je tak, že lepší. Pepčo, ty mě potíš? Já. A to se snědám, to se musím jít. A potlesk. <laughs> potlesk. <laughs> Bylo, ty. No, Vážení, Vážení přátelé. Tak ty máš slovo, Lodiče, rodice. celce, celce, celce, celce, celce, celce, celce, celce, celce, celce, Takže můžeme? celce, celce, celce, celce, celce, celce, celce, celce, vám vážení zbývající tady, rodičové, rodičové, zbývají. Rodiče, to je tě, rodičové, vám děkujeme za vychování tady, tady všech, všech dětí, co jsme tady, tady zúčastnili tady tohoto a děkujeme tady, tady Daně a tady a soně, především a soně. soně za pohoštění a za účast, a tady Přesíli, setkali vlastně ve zdravíně a takhle. A ještě to vám děkujeme. Děkujeme vám, vám tady zbytku, zbytku, rodičové. Starou se, Hlavně na, na, na památku a na, a na tu vzpomínku, ano. protože v dnešním světě se toto neděje, toto se neděje, jo, takový krásný poslední paní Zavadilová. Kam ti to, s tím. Nesete to Kam ti to se ti pomoci. Ještě se musíte tady Jako Udržíte to? Každý má. Tady, tady. Tak pěkně si stopněte. Bylo bylo vidět, co by vás bylo vidět. Dobrý, dobrý. Tak, krásný. Děkuji. Zaníz to, mne, zaníz No, já nám, jak... Vychovali jste tady moře, děci. Haló, haló, ještě jednou, haló, ještě, ještě, ještě jednou. Ještě jednou. Já sem vám, bože. Já já, vím, já bych chtěla no, no, no, také poděkovat, že jste zorganizovali. Zorganizovalo se celka. Říkám obět. je. především, není daleko, A především soně, že udělala tady to celé, udělala to je prostě bomba, to. Sonie jako já, kdyby byl sýr, kdyby hne mačky ví hlavně ten měl železné kolena <laughs> tak, si, tak si kleknu, jako to by jako, on, on má ty umělý, může... tak on nemůže kleknout oni ti podnikatelé jsou úplně ne, to děkujeme vám Já, Já bych vám to řekla. Já vám to řekla. Já bych vám to řekla. Já bych volala a řekla. s bych za mnou řekla. Já bych vám do tak to všechno vzniklo. Takže to bylo znudy. Jo, to bylo jelpojít. Takže to bylo znudy. Byl Jel... To bylo Tak to se musíme Ale to bylo Ale, ale poslouchej, Ale další jak tyhle myšlenky pravila. 80 Jo, to jo. A já se nerada nudím. A o to je. To bylo kvůli znudy. Oh, Moment, věra, e, no, to je věška, já já to je veška, no, Já se tlačím, tlačím, tlačím, Já je to podomá jen takovou potkávám. Nejvíc ano? To dvora. Neboš podívat se to to Ještě jednu. Opravdu jsi toho kávka, kávka, kávka. odpovědně. Jinak budeš za to. Budeš za to, to říkám. Sony. Tak sousedí o Otevoli. To je nová. je tak jo, <laughs> <Pepíno> je? <nešto. laughs> Tak <těží> no. se se no, no. no. A málek no, A dám si na to, to, to, je No. Zabavají, že jsme si dali s náma Děkuji moc. No. Ty jsi už no. dělutá. No. Já, no, no, já a vyváděla. V Jak by mohla. se normálně máme jsem část že jsem na to dělat to není že to je červený to nemají jsme měli mít vzpomínáš Díčko, my jsme to spravili. Děkuji vám za všechny. Za to jsme to spravili, my jsme to spravili. Tak, úsměv. Sýr. Sýr. Sýr. Sýr. Sýr. Sýr. Sýr. Sýr. Sýr. Sýrem sýrem. Zůstajte. Zůstajte. To bude. Takže, Lop, ještě jedno, já bych vám chtěl poděkovat, vám dvěma, za zorganizování Tohoto. <tějí způsobí> tohoto, vlastně se dá to tak můžeš věn <tějí způsobí> nemusíš brát <tějí způsobí> Udělala, děkujeme. Nemůžeš si ho brát. To, to co jste udělal, je něco fantastického. No, Ať jako si to nik, užíte, nikdo, nikdo z nás nemá slova. Já chci, abyste zlo, si to užili. jiného. No, no, to takový fantastický brá, Děkujeme vám.